Ось так виглядає є рецепт, за яким можна отримати рецептурні ліки з 1 квітня. Перелік препаратів, які люди будуть купувати за рецептом не змінився. Це майже 60%, які відпускаються в аптеках, каже сімейна лікарка Лілія Коледа. У програмі є можливість виписати рецепт. Це доступні ліки у нас категорія. Ось відповідно наркотичні психотропні засоби нижчі антибіотики і ось посередині є рецептурні лікарський засоби. Тут можна виписувати, в принципі, майже будь-що. Людина записується на прийом до свого сімейного лікаря. Лікар опитує, оглядає, ну, встановлює діагноз і призначає лікування. Якщо є світло, інтернет, лікар виписує електронний рецепт. Пацієнту приходить на телефон смс З цією смс він йде в найближчу аптеку. Причому лікар виписує не Торгову назву, а саме молекулу, тобто діючу речовину, відповідно, даючи пацієнту вибір, е, ну, на яку суму купити даний препарат. Тобто не нав'язуючи йому конкретно якусь фірму. Якщо світла немає, якщо не працює інтернет, в нас залишаються звичайні бланки форми першої. Паперові. через інформацію, що з 1 квітня ліки в аптеках реалізовуватимуть за рецептами, у Запоріжі напередодні утворилися черги, розповіла завідувачка аптеки Крістіна Кліщ. Бачила великі очереди, але на мене це не впливає. Я виписую рецепти всіх доктора свого в мене діабет і пертонія, то я все виписую в лікаря і. По рецептам отримуємо в аптеках. Тому на мене це взагалі не впливає. Людей дуже багато було. Люди викупали все можливе і неможливе. Від тиску, жарознижуючі, гормональні препарати, заспокійливе – це для нас дуже актуальна тема. Усе, що можливо, йод навіть купували. Люди по 5-7 флаконів на руки купували йоду по 100 мл. Не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Відтепер можна придбати антибіотики, гормональні, кроворозлігні, препарати, а також антидепресанти – ліки, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, як і раніше можна придбати в аптеці без рецепта, каже сімейна лікарка Лілія Коледа. Для пацієнтів, які страждають на гіпотиреоз, гіпофункцію щитовидної залози, гормональні контрацептиви для жінок, потім це будуть ампульні препарати всі знеболюючі, антигістамінні і так далі. Ну, найпоширеніші – протиглисні, протипаразитарні, все це теж буде за рецептами. Такі от знеболючі, як і бупрофен, вони безрецептурні, антигістамінні, таблетовані препарати, вони безрецептурні, ампульні, звичайно, вже будуть за призначенням лікаря, проти діареї, проти блювоти, пастилки від горла, засоби від кашлю, сиропчики, льодяники і так далі. Спрей для горла, спрей для носа, тільки крім тих, в які входять у склад гормональні засоби. Лілія Коледа пояснює, електронні рецепти можна отримувати раз на три місяці, якщо встановлено діагноз та лікування. Також, за необхідності, є рецепт, лікар має право виписувати дистанційно. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Суспільне. Новини Запоріжжя.